Якщо ти хочеш дізнатися все про магазини Duty Free, чи дійсно там немає податків, а також інші юридичні нюанси, обов'язково дивись це відео до кінця і ти повністю розберешся в цій темі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, то ти підписуйся на мій канал. А також я можу тобі надати індивідуальну юридичну консультацію, а також послуги за допомогою контактних даних, що є тут на відео. Магазини дюті Free асоціюються з невисокими цінами та з якісними товарами. Проте, коли по факту ти відвідуєш цей магазин, то наступає легке розчарування, оскільки розумієш, що ціни не такі вже й дешеві вигідніше було б купити в звичайному українському магазині. Після цього розчарування наступає логічне питання. Невже в них справді така висока маржа, враховуючи те, що там немає податків, і вони дійсно так сильно наживаються на відвідувачах своїх магазинів? З юридичної точки зору не все так однозначно. Власне, в цьому відео я детально та покроково хочу розказати тобі про магазини Дюті Free. Це відео загалом буде актуально для всіх тих, кому цікаво про магазини Дюті Free, а також для тих, хто потенційно планує відкривати для себе магазин Duty Free. Крім того, як бонус, ти можеш переглянути інше відео на моєму каналі про те, як відкрити бізнес, в Україні. Там я в деталях розказую про всі процедури. Запрошую тебе обов'язково переглянути. Згідно українського законодавства, магазин Duty Free називається магазин безмитної торгівлі. Взагалі, назва Duty Free прийшла в Україну з-за кордону. В Україні діє публічний реєстр всіх магазинів Duty Free. Посилання для того, щоб ознайомитися з переліком зареєстрованих магазинів, я залишу в описі під цим відео. Станом на зараз в Україні зареєстровано 51 магазин Duty Free. Більшість цих магазинів товариства з обмеженою відповідальністю. Про товариства з обмеженою відповідальністю я вже розказував на моєму каналі в окремому відео. Запрошую. Тебе його переглянути, щоб дізнатися про всі переваги та нюанси товариства з обмеженою відповідальністю. Проте, річ, магазини Duty Free також реєструють як приватні підприємства або фізичні особи-підприємці. Про переваги приватного підприємства та ФОПів я теж знімав окреме відео, ти можеш ознайомитися на моєму каналі. Магазини дюті-فري відкривають як товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки саме товариства дозволяють створювати партнерський бізнес, і зазвичай засновниками магазинів дюті-فري є партнери з української сторони та з закордонної сторони. Згідно публічного реєстру магазинів безмитної торгівлі, площі цих магазинів складають від 30 квадратних метрів до аж понад 1000 квадратних метрів торгової зони. Станом на зараз в Україні законодавчо дозволено відкривати магазини безмитної торгівлі, ці duty-free, на виході з України, тобто в аеропорті на вильоті чи, наприклад, на перетині кордону України зі сторони виїзду з України. В 2015 році депутати намагалися проголосувати за законопроект, щоб дозволити... Встановлювати магазини Дюті Фрі на в'їзд в Україну або на вліт в Україну. Але цей законопроект і голосування щодо нього успішно провалили. До речі, в більшості випадків магазини дюті Фрі знаходяться на орендованих площах, і крім того, ці приміщення належать державі. Це означає те, що власне торгові площі під магазини Дюті Фрі. Розігруються на аукціоні, хто поставив більшу ставку, тому і буде належати власне торгова площа. Саме у зв'язку з цим, торгові площі в магазинах Duty Free досить дорогі. В деяких випадках ціна за один квадратний метр торгової площі в магазині безмитної торгівлі може досягати 50 доларів. Відповідно, це одна з причин, чому ціни в магазинах Duty Free досить високі. Крім того, ті, хто літали в літаках, неодноразово бачили, як стюардеси торгують товаром, зокрема духами або алкоголем, на борту літака. Власне, цей товар продається від імені магазинів безмитної торгівлі. Авіакомпанія укладає з таким магазином безмитної торгівлі договір комісії або агентський договір і, власне, від імені магазину реалізує цей товар. Ну і, звичайно, що найцікавіша частина щодо магазину Duty Free – це звільнення від податків. Неправді, магазин Duty Free звільнений від сплати митних платежів, а також від сплати ПДВ. Але магазин Duty Free не звільнений від сплати податку на прибуток, а також, наприклад, податку за ліцензію на алкоголь. Крім того, як вже зрозуміло загалом зі всього попереднього змісту відео, магазини Duty Free досить складно відкрити у зв'язку з тим, що складно взяти в оренду, по-перше, приміщення, по-друге, ускладнена загалом процедура відкриття. Крім того, кожен магазин Duty Free загалом зобов'язаний мати касовий апарат. А якщо такий магазин торгує алкоголем, в більшості випадків такі магазини торгують алкоголем, то ще й потрібно мати додаткову ліцензію. Податок на прибуток, податок на дохід, податок на зарплати працівників магазини Duty Free платять все рівно, і вони від цих податків не звільнені. Тобто, якщо загалом взяти звільнення від сплати митних платежів, звільнення від сплати ПДВ, але все одно сплата податків з зарплати, сплата податків з прибутку, а також ослаблена процедура відкриття та отримання взагалі торгових площ в оренду, загалом побачимо, що відкрити магазин Duty Free, по-перше, досить дорого і адмініструвати його досить дорого. Власне, тому ціни в магазинах Duty Free насправді не менші. Крім того, звичайно, що засновники, власне, таких магазинів закладають певну маржу в свої товари, щоб і заробляти якісь кошти. Тобто, як підсумок, що ми можемо сказати? Що, справді, загалом процедура відкриття магазину Duty Free складна, ціни там досить високі, але в зв'язку з суворим обліком товару там досить складно і взагалі майже нереально придбати контрафакт чи якусь підробку. Тому, купуючи в магазинах Duty Free товар, ви можете бути певні, що це буде оригінальний товар, але це буде дійсно не дешевий товар. Сподіваюся, тобі це відео дало уявлення про магазини duty-free, магазини безмитної торгівлі в Україні. Як вони працюють, скільки податків платять, як їх взагалі відкрити. Якщо тобі цікава індивідуальна юридична консультація, то контактні дані є на відео або на моєму сайті. Можеш сконтактуватися і я допоможу тобі зі всім розібратися. Також, якщо у тебе є запитання, пиши їх внизу в коментарі під цим відео. Я обов'язково відповім, став цьому відео лайк. Підписуйся на канал, розкажи друзям про мій канал та це відео, а також переглянь інші відео на моєму каналі, а там багато цікавого.